Emo e pentru fosta eminent e PSD, Viorel Hrebenciuc aflat zi decizia GJ. Magistracii de la Înalta curte de casacie sublinierei linierei justicie ar putea pronunca marci sentinca în dosarul retrocedrilor ilegale de pe în în care sunt judecați Viorel Hrebenciuc, fiul acestuia, Andrei Hrebenciuc, Tudor Fiariu sublinierea Ioan Adam. La ultimul termen al procesului, din 21 februarie, un procuror de la DNA le-a solicitat magistraților condamnarea tuturor inculpaților din acest dosar la pedepse cu executare, orientate spre maximul prevăzut de legea penală, scrie agerpres. Astfel, procurorul a cerut o pedeapsă maxim cu executare pentru fostul deputat Viorel Hrebenciu, acuzat de sevâr subliniere infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de influență, subliniere i sepelare a banilor. Pedepsa maxim pentru constituirea unui grup infracțional organizat este de 10 ani iar pentru sepelare de bani este de 12 ani. De asemenea, procurorul a cerut pedepse maxime cu executare sub pentru ceilalți inculpați din acest dosar, Andrei Hrăbenciu. Constituirea unui grup infracțional organizat Instigare la sepelarea a banilor sublinierei complicitate la trafic de influent Fostul deputat Ioan Adam Instigare la abuz în serviciu Constituirea unui grup infracțional organizat Cumprare de influent Fostul ministru al Justiției Tudor Pioariu, Constituirea unui grup infracțional organizat Trafic de influenc subliniere sepelarea banilor, Loranda Andrasordog, judecător în cadrul Tribunalului Covasna, Paltin Gheorghe Sturza, beneficiarul retrocedrii, Iosif Cadas, Constantin Bengescu, Sorin Ion Iacob, Jeni Poenaru, Ioan Gheorghe Varga, Daniel Constantin Celugre, Ioan Mete subliniere el, Gabriela Rodica Zaharia. Anca Roxana Adam, socia deputatului Ioan Adam, judectoare la Tribunalul Brasublinie Răov, Iulian Durlan, primar al Comunei Ceiuci, judecul Bacu, Adam Cereciunescu, directorul general Rom Silva. Vă rog să aveți în vedere gravitatea deosebită a faptelor recinute în sarcina inculpacilor sublinierei Să aveți în vederea sublinierei calitatea persoanelor, care au avut atribuții în domeniul legislativ, fost subliniere timin subliniere tri, oameni de afaceri. Vorbim de o valoare foarte mare a prejudiciului, de 300 milioane de euro. Corupția este o în care major la adresa Societ iar inculpații au încercat să corup pentru a subliniere îi atinge scopul, a spus procurorul în sala de judecat. Procurorul a amintit ce, pe latura civil, Alina Suciu. Jurist la Silva, îi cere fostului director Adam cu daune morale de 500.000 de, de euro. Reprezentantul a mai cerut judecătorilor confiscarea sumei de 20.000 de, de euro de la judecătorul Lorand Andrasort Dog, reprezentând mita primit de acesta de la fostul deputat Ioan Adam. Dosarul retrocedrilor a fost trimis în instant în ianuarie 2015, procesul având peste 60 de termene de judecat. În octombrie 2015, Viorel sublinierei Andrei Hrebenciuc, dar sublinierei fostul deputat Ioana Adam sublinierei au recunoscut vinovsia ei. Solicitând să fie judecati prin procedura simplificată. Astfel, Viorel Hrebenciuc sublinierea, i-a recunoscut faptele în fața judectorilor sublinierea, i-a spus și a acceptat să intervin pe lângă funcționarii unor instituții din Bacu pentru ca Palti Gheorghe Sturza să intre în posesia a 43.000 de hectare de pedure. În intervenției, Crebenciu urmaște primească 12.000 de hectare prin încheierea unui act adițional pe numele fiului său. Acuzațiile din dosar se referă la retrocedarea ilegală a 43.227 hectare de teren forestier în judecul Bacu în favoarea lui Paltin Sturza, subdierei în defavoarea Rom Silva. Prejudiciul calculat de dna în acest caz se ridic la 1 miliard 421 milioane 800 de 870 lei, echivalentul la 303 milioane 888 de 1615 euro, reprezentând contravaloarea terenului.